خیام اگر زباد مستی خوش باش بالا لرخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش